ย่ออ่ะพี่มาซ่าเลยเนาะทางนี้ซ่ากูละนะซ่าซ่าซ่ากันอยู่นี่ซ่าซุดีเนี่ยซ่าเบี้ยอ่ะดิเออเฮาดิแทจินซ่าเลยดิอะดิเนี่ยซ่าเหมือนโมไปเนี่ยซ่าเบี้ยดิเนี่ยๆๆย่ออ่ะย่อหน่อยเนาะเนี่ยซ่าเบี้ยอ่ะเออหน่อยดิอยู่ไปเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวอ่ะครับช่วยไปอ่ะครับไม่ช่วยไปซ้อมจ้าครับเบรกนี่สิเบรกนี่ PD อูสิเออเซตเอาละย่ะเออนะไม่เป็นอะ 那那要了。我可以得也替我。9000了不要拿你那。票來鬧地板吼。什麼你要你。摸啊。就要先燒都被逮。幫救呀嘛好。好了先幫你送回來了。什麼都沒嘛。我再一อยู่啊好。這樣都拿撒了咯。你掉了不。大家都要了啦。 အေ <gastricum4> းဒ <In 4 years ofontos> ါလည်းမထလာဘူ <that> း။အိုးရှိတယ်ပြန်။ဆောက်တက်ခင်လာပြီးပါလား။ဆောက်ပိတာတော်နေတာ။ရရနေတာငါ့ကတည်းကမဟုတ်ဘူး။လိုက်ဆော့။လိုက်ဆော့။အားမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်မဟုတ်အော်ဗီဒီယိုရိုက်ရအောင်။အော်တော့ဘာအနေအထား။ဒီလိုရိုက်နေတာ။ဒီရိုက်ရအောင်။လိုက်နေ။ဆရာဦးအောင်ဆိုဝင်းရပြီလား။ရပြီ။ဆရာပြမရသေးဘူးလားဒီဟာတော့။ဒါလည်းဒါလည်းဒါ။ကော်ဗစ်ရင်းသဘောထား။ကဲကြည့်ရမှာလေ။ကဲဘယ်ကံကံဖြစ်နေလဲ။ရ။ untuk mulai naik jajah yang saya kurang niat Saya QRливо Saya akan menyik Cala high Job high Job high Job highidal